Yeah. Yeah. كل كانه في حطينا ضد شلون ماكو كل ديلي بس حطيته جوا الزون امشي على اللحن اول وافتي بالاوزان مؤمن بهسين كل من عليها فان اسمه رايزر هير نزل مو عبث وانت نزولك بالبطوله مجرد تكميله عدد ماكو واهن سبت نازل اخذ رابر جوله، وانت نازل حتى تشيله بس لانك حولة سب اصحابك كل خف اعرف واللي مثلك بالعاده ايزي سهل ينقاد، وجودك كله بالبطوله مثل شهر شباط، لو انت بالعراق شرط يدرسوك احفاظ، هاك كل زغلديك مثل سبينار مشيك لك تعال هاي شبيك انا جاي اربيك، اغلب بشاتك سب ما بنفس نفس اللوب، ما عندك شخصيه ولا حتى اي اسلوب. محسوم الجو I will never let you go جايب تريد الفوز، I will kill you on your own محسوم الجولة I will never let you go جايب عاريني تريد الفوز، I will kill you on your you own know. you you خلّت حسابه حتى ما أبن شبيه هل قد خايف يدري راح أسوي ديب الندم يفيد هزة طحت بالمحظور إن انقدر قريبه نصحك ارضى بالمكتوب هذا جالس تمشي على البيت كالصراط، قدامك الماس راح تتسعى بالقراط، سمعت باراتك ماكو اي رباط، راح اتعبك ويا يحسب لي فرق النقاط. اخذو من قدامي ترى من اللي اسطر، ربوا اطفالكم هاي اخر مره اعبر، الخاطر أنا ما راح اذكر حطوا ضدي هذا الاحتكاك بالاقوى، الجوله الجايه واعد الفارق اكثر هوايه. ما حد اسلك قوه كاله تطفر بالبايع تسجيل دخول هنا سلاح النينجا البطوله سهله افوزها كني اكل بيتزا محسوم الجوله يو نو با ونيفر لو يو جو جي بارني تريد الفوز سا و كيل يو ان يو هو محسوم الجوله